...hubungi dengan tempat yang kita akan berhimpung di sana. Kalau kita tengok kepada ayat Belong pada ni, iaitu... ...yau mayum fakhufis sur... ...pada hari yang ditiupnya sangkakala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا Ya'lamu ma bayna aydihim <coughs> Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuheetoona bihi wa la yuheetoona bihi bi 'ilma <coughs> Ayat 105 sampai 110 Surah Taha Semua ini adalah hubungannya dengan hari kiamat berlaku yang Allah Taala firman kepada kita supaya kita sentiasa ingat semua hubungan dengan tempat yang kita akan berhipung di sana. Kalau kita tengok kepada ayat belung padan ini iaitu yaumayum fa khufis sur pada hari yang ditiupnya sangkakala. Dalam tafsir Ibnu Kathir dia katanya pada hari ataupun ditiupnya sangka-kala Ada hadith Orang tanya Su'ila anisur Diso'ah at, ataupun ditanya tentang apa? Sunnah Yang akan disiup Nabi SAW katanya Qarnun yunfakhu fih Qarnun ni Iaitunya supaya tanuk Gama katanya dalam Royel, oh, yeah, hok putih duk buat itu Tanduk, monye. Oh, yeah. Hatuh kita gama macam itu tapi hakikatnya sebenar wallahu alam kita tak tahu. Tapi gamanya Nabi Royak qarnun yunfakhu fi, iaitu seperti tanduk ataupun seperti satu benda yang disiuk. Ikutlah nak kata tere sangka gapo ikut. Tapi hok penting Nabi Royak yaitu apabila di apa, uh, bunyinya semua langit dan bombing malaikat Israfil alaihi salam yang ditugah supaya siup sangkakan dia. Tak ada kerja lain dah dia. Fikar dia yaitu siup hak tu. Ya? Dan kita memang tahu katanya malaikat diberi tugas masing-masing. Malaikat yang cabut nyawa, dia tak hijau orang lain. Dia cabut nyawa sahaja. So. Malaikat yang jaga pitu syurga, dia jaga pitu syurga, dia tak hijau orang lain. Dan kita kiyah sendirilah. Dan memang perkara ni adalah hakikat yang sebenar yang Allah Ta'ala firman dalam Qur'an. Ada satu hadith. Iaitunya, wajaa fil hadis. Ini saya duk baca dari kitab Al Misbahul Munir muka 853. Nabi ayat katanya an'amu wa sahibul qadil taqaman qarnu wa hatta jabhatuhu وانتظر ان يؤذن Nabi ayat katanya bagaimana aku nak berasa hidup senang. Maknanya nak pergi seronok macam mana sedangkan malaikat kau duk jago masa nak siuk sangka kalau dia duk tunggu bilakah akan gapo akan diperintah kepada dia akan diizinkan kepada dia supaya dia siuk faqalu ya rasulullah kaifa naqun apa sahabat tanya nabi wahai rasulullah bagaimana kita nak sebut nak wayak gapo nak sebut gapo kalau takdeh katanya hari tu jumpa dengan puak kami. Mananya sahabat ni yang duduk bersih. Takut-takutnya jumpa sungguh. Dengan hari yang dimikir. Nabi rakyat katakan. Kuluh hendaklah kamu sebut. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alallahi tawakalna. Hani, Nabi ngajar supaya kita ni berlindung. Ataupun kita... Mitok dengan Allah subhanahu wa ta'ala Supaya kalau sekiranya takdir Gitu mung ataupun gitu pada hari tu Ya sohubat ya robah hati ya Padahal anak, -anak orang ni Ya kena temung belakang Dengan apa? Hari yang malaikat akan siuk siuk pada mula-mula Semua mati Siuk kali yang kedua Semuanya akan bakit Masya Allah Nabi pengajar. Wujadi kita ni banyak sebut Hasbunallahu wa ni'mal wakil Maknanya madalah kita dengan Allah Ta'ala Dan Allah lah sebaik-baik wakil Ataupun sebaik-baik pelindung Tempat kita melindung Iaitunya Allah Ta'ala Lepas tu Dan kepada Allah lah Yang kita berserah Masya Allah Setiap orang akan jumpa belako setiap hari sebab tu kita kena sebut banyak <tong> hasbunallahu <nah>, wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna ni amik daripada akhir surah at-taubah yang Allah Taala firmannya fa in tawlaw jika orang tak terima dakwah mung seru wei Muhammad faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa hu rabbul arsil azim ni nak supaya yaitu nya hak nun nabi do dakwah do royak sia malas sia malas kepada manusia tapi manusia tak setrimo tuhan apa ya, royak plot cai nabi Hei nabi kalau sekiranya mereka itu paling belakang tak setrimo dakwah mu seruan mu katakanlah faqul hasbiyallahu la ilaha illah hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil aziz. Mendallah aku. Mana cukup aku dengan Allah Taala. Mau nak terima tak se terima dakwah seruai daripada Allah Taala. Hak aku duduk usaha tiap-tiap hari ni. Hei manusia. Aku tak ada duk duk kira banyak. Nak terima terima, tak se terima. Tak ada apa sebab tu dakwah dalam Islam, seruai dalam Islam ni dak? Wallah lah Hak ni saya fikir ngotak bodoh saya. Yang pertama tak boleh tak boleh paksa orang. Okay? Yang kedua, kita nak gi pragman katanya dia ya nak terima bila ya faham tak lagi, hak ni payah. Ya kalau pragman ni pasang nampak berjaya tak berjaya, kita boleh pragman. Tapi orang, orang ni kita nak tahu kedok nak tahu lagu mana katanya dia ya faham benar kita dok royak. Boleh jadi kita royak dengan cai bahasa yang numpul-nwon betulong ngai-ngai, tapi boleh jadi dia wak tak faham ataupun ya faham dah tapi dia ya, wak dia ya, wak tak faham. Sebab itulah Allah Ta'ala dia plot cai Nabi Apabila Nabi dok pergi seru manusia Manusia tak saya terima Maka pun katalah banyak Hasbi Allah la ilaha illahu Alhamdulillah Lepas tu saya duduk baca Dala hadis-hadis pun Perkataan Hasbi Allah la ilaha illahu Adalah perkataan ketika Nabi Ibrahim dilepah masuk dari api Orang okay, di zaman Nabi Ibrahim ni masya-Allah. Ya Nabi Ibrahim ya orang menetai tokong. Menetai beranda. Tiba-tiba pokok-pokok kafe ni ya Kita tengok tokong pasang rama-rama tokong banyak dah Nabi Ibrahim lah orang okay, yang ambil tukul atau ambil kapok. Dia duk katok, katok tokong cik, pau pau pau patah, palo, patah la patah tangan, patah tu patah ni. Kecuali tokong kong Nabi Ibrahim ambil kapok saat ni dia selik di telinga. tok di telinga, tokong kong popok kafe mula, eh, hey, siapa ini? Mari buat tokong kong kita ini. Ada orang okay, yang katanya, ada budak, budak muda yang okay, nama Ibrahim. popok kafe panggil. Kalau kecik bahasa kapong ini, eh, hey, mari. Kawan dengar katanya, demo, mau duduk tokong, Sungguh lah. Kan? Nabi Ibrahim katanya, eh. Tak tahu ter tanya Hopsa tu. Ter tanya tok kum Hopsa. Sebab apa? Sebab tak nampak nampak cirak-cirak ada kapok duduk di telinga dia. Boleh Hadi hak tu dah kata. kata, kata, kata-kata katok hak kata, Bagus tu dia berusaha ke deba dia ambil apa? Tokum, ambil tok kum, ambil mimik eh tapak sana ni, di telinga dia. Nak no, ya oiak katanya, Nabi Ibrahim MUI hujjah kepada orang yang zaman itu, Orang katanya, Orang yang dihormati semua hari-hari-hari ini, hari Tak pakai walaupun sikit. Orang yang besar, Tak boleh orang sikit habuk katanya, Siapa awak tak pakai cik. Siapa ke patuh, Kelinga, patuh teka, patuh ke Tapi dengan sebab orang kafe pada waktu tu Dia nak marah juga. Dia tahu katanya Nabi Ibrahim, Dia kainak tokong dia. Begini, ha, Aku nak saksa orang dan api yang sangat besar. Cucuh api, bubuh kayu, bubuh ke apa. Tujuannya nak bakar Nabi Ibrahim dalam dalam api. Bukan lepa, tamada-tamada, pakat tebin, pakat terubin. Dalam bahasa Arab dipanggil manjanik. Entah lepa dia byung masuk. Nabi Ibrahim jatuh dalam api, masya-Allah. Ketika orang nak buat lagu tu ke dia, dia baca ni, hasbiyallahu la ilaha illa Nah, sebab tu, kita yakin dengan gapa yang Nabi Raya dalam hadis dan tuher di dalam kera'i. Sebab tu, kita kena banyak sebut. Sokmu-sokmu, hasbiyallahu la ilaha illahu. Ataupun Hasbi Allah ala Boleh. Hasbi Allah ala tu. Boleh belakang. Hak pentingnya, banyak kita sebut. Dan hak ni lah jadi penawar ataupun jadi penepih. Jadi senjata dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. So lagi, ni ayat hak terjemuh. Ayat yang duk baca saat ni, tak, tak ada terjemuh lagi. Duk baca Yon Lang. Iaitunya, Ayat, In labithum illa, illa ashra. Nah, Orang-orang yang kafe apabila duduk di pada mahsyah sikit lagi. Dia pakai kecek sama-sama puak dia sendiri. Dia katakan, Kamu telah tinggal hanya sepuluh sahaja. Dia terjemuh macam ni, ni nak jadi tumbak daripada Quran illa bistum illa asra mung duduk atas dunia dulu Sepuluh eh 10 ke apa orang kafir dia kecek sama-sama dia nak nak nak katanya kita cicit-cicit doh kena dengan akor kita duduk atas dunia dulu tak ada dok panjang di masa tapi bak apa kena duduk di akhirat ni begitu panjang sama-sama kecek eh kecek seolah katanya tidak ada kewang-wang tidak ada dah nak gitu baik daripada mengaka walaupun tak masuk mengaka lagi ni duk kecek tengah duk di berih pongok rama-rama di lagu mana tafsir dia ai fiddarid dunya laqad kana okay, lubthukum fiha qalilan ashrata ayamin aw nahwaha orang-orang kafe duk kecek katanya masuk dunia dulu kamu hidup hanya lebih kurang 10 harinya. No, Nauyak katanya bukan 10 hari, nap wan wela, wan sawan, atit, wan prahat, bukan. Nauyak no, katanya, mmm, kita duduk atas dunia 10 so pun 10 harinya. Ke chua kraw, tapi kita tok nak mari duduk di akhirat ni buat lama-lama -lama. kena masuk neraka dengan aku. Ni orang-orang kafe pakai dok kecek pen siang dia kan. Tu Lahore kafe, tu Heroyak. Dalam Surah Al-Hijr. Ngapa tu hikatan? "Ruma ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Ha ni, eh, yang Allah Taala sebut, masya-Allah. Kalau orang kafir dia reti qiraat ah Saya yakin katanya Allah Taala buka hidayah kepada dia. Tapi dengan sebab boleh jadi orang kafir dia ada qiraat, dia ada baca, dia tak reti dia tak reti. Pastu dia dakwa dia ayat katanya ah oh, kita reti biasa baca dah Quran sebuah. Ya, hak semua biasa baca boleh jadi orang-orang kafe baca lebih pada kita lagi. Dia baca makna Quran. Dia reti tang lemp ada gapo sebab tu dia dak cari cut on nak gapo? Nak cumbeti Islam, nak kata gapo kepada Islam. Tapi tu hal rakyat. Orang kafe pakai dak cerita-cerita ketika lepas pada mati siapa kopuak dia bangkit di akhirat sikit lagi. Dia katakan kena Laukanu muslimin To help katanya Puak-puak dia Pakai duk keceh Hei Alangkah moleknya oh, Kalaulah kami dulu Di dunia Kami jadi orang Islam Tengok Kita tak ada Duk bosan Orang kafir Tak ada Duk bosan Orang-orang kafir Sebab apa Sebab atas dunia ni Ada contoh berlaku Orang pakai Raya Duk sebar Gautul tu Gautul sebar ni penuh Gautul internet Gautul roya Islam Tapi aduh bosannya kita orang Islam. Laguan nang saya nak royak ni, iaitu nya kita orang Islam dah. Ha tu. Kita orang Islam dah. Tapi tak ambil peluang ke emas se, peluang hok paling molek kita duduk atas muka dunia ni, kita tak tak, tak padu mana. Tak sonjai kepada Islam, tak ngaji. Ha tu. Sengau-sengau lah, pasang pasal lagi dah. tak semaya. Ha. Lepas saya luk-luk, saya di fikir. Banyak sekali lagi dah. Bodoh-bodoh saya, saya di mikir katanya. Boleh jadi orang Islam kita ni, yang jatuh murtad. Tubih daripada agama Islam dengan sebab ikhtiqat dia, perbuat dia, percakapan dia. Boleh jadi beramak banyak. Tapi dia dok buat lagu tu, dia di pergi lagu tu, dia di amal lagu tu, dia tak tahu katanya. mung dok buat lagu ni, jatuh agama. Ha, eh, ada. Cuba gama kita Islam, orang Islam, hak itu orang Islam ni sebagai sakur. Daripada tuk nenek kita, tuk nenek, tuk nenek, tuk nenek, tuk nenek. mari rumah kita. Alhamdulillah, kita orang Islam. Tapi buat email orang Islam kita setengah-setengah, lemuh, tak ngaji, tak semaya, tak padu. Lekak, ya septik, duduk tak tahu gapo hari-hari. Ngaji pun tak, dengar pun tak. Kalau ni orang ngajar pun tak, dari Facebook, dari Youtube. Tapi buat tak ada padu mana. Kadang-kadang padang dengan ugamu. Kadang-kadang... Mak! Hak duk buat tu. Aku duk lama dah. Aku tak tahu katanya wak lagu guna jatuh ugamu. Ha, nah, itulah. Ni lah kita orang Islam. Kena duduk di dalam... ...likungnya Islam semua. Kena ngaji, kena peheh, kena amal, kena reti, kena sebar, kena... Kena pakat-pakat duduk dalam ugamu. Ambil lah ugamu ni sebagai landasan cara hidup. Akhir sekali. Ni tak ada dah. Eh? Hari ni baca... 2-3 ayat tak ada nak terjemur surprise sekali masa nak cukup iaitu cara hidup kita pakai, ha, minum pakai, tepat duduk semua ni mipun kepada kita belakang orang nak layaknya jangan puap puapan dengan benda hari banyak mana orang kita ni tak ada kecil hari ke kafe tak apa oge islah kita, hak kita duduk sama ada oge ada tameng ataupun tak ada tameng, hak kita duduk puapan dengan beno, beno beno hak bukanya kita, hak kita kecuali mula mula duit perangkan, duit kerajaan duit goto duit goti masya Allah korupchan, menipu. Pak kita nak kata bagaimana? Maka minum benajma, tangi umuh kita, tanuh kita, keto kita dibeli dengan duit campur antara hak halal kat hak haram kat. Pagi tanah kata gua ni. Kerja kita hari-hari hari kita nak kita, hari -hari, hari cari makan. Apa benda ni yang mi kepada hidup kita dunia sampai ke akhirat. Nabi royak sebagai akhirat ayyulah eh? min <Sessizuk> nabata min haramin fan naru aulabi atau kama Nabi royak katanya mana-mana daging yang tumbuh daripada Hak hara, ni yang jadi daging darah kita, hak kita dok makan hari ni, ya. maka nabi katanya fana roaulah bi, maka niaga lah lebih utama nak bagi makan daging tu, nak bagi makan tubuh begitu, ha, ni sebagai pengingat kepada kita semua, kena ingat semua kita buat agapagapo di atas muka dunia, ia ya, mipon kepada hidup kita, siapa lepas pada mati, siapa dunia apa akhirat surga niaga, itulah nah insyaallah akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua dengan ayat-ayat al-Quran Al karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.